Hei, velkommen til denne lille filmen eh, som vi skal vise dig en kul sak som heter Blueprint. Jeg har fått med meg min kanvasansvarlig Per Bisseberg. Velkommen. Ja, takk takk. Jeg heter Magnus Nord, vi jobber begge to på Høgskolen i Østfold. Eh, og Per, eh, jeg må allerede si noe tusen takk. Jo bare hyggelig. Du har spart meg for masse tid ved å introdusere mig til dette som heter Blueprint. vad er Blueprint for nå? Blueprint er et type kurs i Canvas som lar deg bygge et fullverdig kurs, men uten studenter, som du igen kan benytte og formidle til de reelle kursene du ønsker dette innholdet i. Så detta är på en måte, vi får ett sånt masterkurs på toppen, ja. som vi kan klone nedover. Nå skal vi ha forsiktig med ordet klone, for det finnes en annen funktion i Canvas som heter klone. Ja. Men vi kloner den i fra i samtid nedover slik at vi kan gjenbruke kurset mange ganger. Ja. Og det som jeg er så blitt så glad i, det er at nå må jeg bare gå in og editere ett sted, og så blir det oppdatert fortløpende i alle de andre kursene mine. Ja, det er det som er tanken. La oss først se på skjermen här nå. Här har jeg tatt fram ett av kursene mine. Vi bruker mitt kurs som heter IKT-MUK, ja. som inneholder 10 moduler som eksempel i denne filmen. I mitt kurs så er jo kurset mitt bygget upp av moduler. I modulene er det sider, det er oppgaver og det filer. Og vanligvis tidligere så var jo det selve kurset mitt og der jeg byggde innhold och der var jo også studentene. Det som du hjalp meg til, det var å lage et blueprint kurs. Kan hvem som helst lærer lage et blueprint selv? Det spørs litt på hvordan innstillingen i systemet er i de ulike institusjonene, men hos oss får ikke lærere opprette emner eh, uten at dette gjøres via FS for eksempel. Eh, så det må da systemadministratoren gjøre. Så vi står har lyst til å gjøre dette her, så er det overhengig sannsynlig du må få tak i Canvas administratoren eller noen tilsvarende ja. for å hjelpe deg med dette første gangen. Helt klart. Så Per har hjulpet meg å lage et blueprintkurs, og det vi har gjort er at vi har gått et nivå opp vi ska gå ut och titta här nå på hur den kan for exempel då se ut på eh hos mig. Eh här så var jag inne i Kotemuk när jag byggde studien mitt. Nå Nu eh, vi allt innehåll i det originale kurset och gick ett nivå opp till blueprint kurs. Ja. Detta kurs har ingen studenter og skall aldrig ha några studenter. Nej, och det går inte att lägga till studenter i blueprintkurs. kursen. Så är ju det oprinnliga kurset mitt, det er Kotemuk. Ja. Men jeg, som mange andre lærere, vi gjenbruker materialet vårt mange ganger. Og i dette eksempelet här så har jeg kurset til høyre som er grunnskolelærerutdanning master, og så har jeg barnehagelærerutdanning førsteklasse som ligger til venstre på dette eksempelet. Og i IKT-MUK hovedstudiet mitt, der er hundre av innholdet brukt. Men for eksempel i 17 Maglu, der er det kun fire moduler som jeg bruker. Så der er 40 prosent brukt mens i 17 blu så er det kun to moduler eller 20 prosent som blir brukt. Ja. Det som alltid har vært problem mitt det er at jeg bruker disse kursa over flere år. Studentene kan studere det litt flexibelt. Så når jeg går til neste år her når jeg får 18 blu altså første klasse som starter høsten 18 så kan de gå inn og så kan de få nok en Blueprint. Da opprettes kurset gjennom FS mm. og så eh, kloner vi ned eller strømmer ned i samtid dette kurset fra Blueprinten inn i Maglu. Eh, og det som har vært problemet tidligere er at dette 17 kurset de skal alltid gjøre oppgavene slik det ser ut det året som de tar oppgavene. Men det har vært et evig styr for meg å hele tiden oppdatere alle disse sidene. Og nå blir det sånn at oppdaterer jeg Blueprint, så oppdateres alt rundt. Men så har vi jo en problem. Jeg går en slide tilbake. ska skal bruke 40% på Maglu og 20% på Blu. Hvordan gör jeg dette utvalget? Du har to mulige angrepsvinkler inn i å løse dette. Først og så kan man velge å ha innehåll i Blueprint-kurset upublisert. Det er anbefalt uansett. Og så kan man velge i de kursene som har koblet til Blueprinten, og kun publisere de modulene som er aktuelle. Eventuelt så kan man slette de modulene, for exempel eller det innholdet i Blueprinten, i de grunnleggende kursene, og så vil de bli tatt ut av denne synkroniseringen som skjer. Okej, okay, så la oss si bruke 17 bly som et eksempel nå. Der skal, der skal jeg bruke to moduler, og åtte skal jeg ikke bruke. Ja. Så da kan jeg slette, da kloner jeg ned, så går jeg in i 17 blivkurset, ja. og så sletter jeg de 8 modulene jeg ikke skal bruke. Ja. Så er de borte. Så er de borte, og vil bli tatt ut av den synkroniseringen. Men i 17 Maglu-kurset så ja. kan det godt hende att jeg bruker fire moduler nå. Det kan hende att jeg skal bruke en till senere, ja. men det er jeg ikke sikker på. Ja. Da kan det være lurt å velge å bare publisere de fire modulene jeg skal ha, ja. for eventuelt senere å kaste meg på og ta med meg flere mer av innholdet fra det originale Blueprints-kurset. Ja, så da vill du som lærer se sex upubliserte moduler, och fyra publicerat då. Vill du önska en femte så bara publicerar vi då. Men hvis du ska ha mange lärare in i ett system här så kan det kanske være lurigt att gå för slette lösningen så man ikke blir förvirrad i varför ligger detta här och ska ja. ej uppublicerat och så vidare. Det kan vara En annan viktig ting som du har lärt mig här nå, det är att eh er är nå hele hela på ti moduler och så mig. Ja. Men det jag gör i kursa det är att jag går in och så lägger jag en ny forskidde for eksempel for 17 Blue, og der er det jo en oversikt bare over de to modulene som de ska ha. Ja. Mens i 17 Maglu, der får de en oversikt som innehåller de fire modulene. Og i det øyeblikket som jeg går in og editerer på forsida, mm. da blir den tatt ut av synken. Ja. Så det er en regel å tenke på i Blueprint. Hvis du går in på hakket under Blueprint, altså på kursnivået her, så går du inn og editerer en side, da forsvinner den automatisk ut av livesynkroniseringen sin mot blueprintkurset. Det gjør det, for da har man på en måte sagt at dette vil jeg gjøre forandringer på, og for ikke blueprinten skal kunne overskrive det senere da, til å sette den tilbake til standard som den var tidligere, så tas den ut av synken. Så ska vi vise en annan kul ting vi har gjort. Det är inte bara det att det blir väldigt mer enklare för mig nästa år när jag ska integrere 18 maglu och 19 maglu och så vidare. Mm. Men det som vi också har gjort, det är att vi har lagt dette kurser som är fik öppet kurs utan för i Feide. Ja. Så som jag försökte visa på skärmen här nu så är ju disse kurser som vi har, det er, de er innanför Høyskolen i Østfold i dette eksempelet sitt tilfelles domene, og vi vi har feilinnlogging. Men det vi gjorde, det var at vi laget dette også som et kurs som var open. Da vi først klonet ned kurset til den som vi har kalt IKT MOOC open, som ligger lengst til venstre her, mm. og så valgte vi å ta det ut av innlogging og valgte å publisere det offentlig. Er det yep. riktig å forstå? Det är helt rättig Magnus för att få dette kurset öppet och tillgänglig så har vi måste gå in i ämnesdetaljerna som du ser här nu så har vi valt att sätta synligheten på kurset under kursinställningarna till offentlig. Eh och då vill detta kurset vara tillgänglig utan för inloggning. Eh men det som er viktigt att tänka på är att vi då inte har brukare inne i dette kurset så tester och uppgifter och ting, det kan du ikke förvänta dig att du då har någon som utför för det dikar tillgång till dig. Vi kan se testene dine og se oppgavene, men de kan ikke levere eller gjøre de. Og da håper vi at du har fått ett innblikk i vad Blueprint faktisk er og vad det kan gjøre for dig. Nå er det nok mange som lurer på hvordan får vi det nå til dette her rent teknisk og da heldigvis du laget en film om det Per. Hvis man klikker på linken på skjermen også, så kan de se den skjermen. vad får man i den filmen? Der viser jeg hvordan man setter opp et Blueprint-kurs først og fremst, er hvordan man kobler til kurs til Blueprinten, og hvordan selve synkroniseringen foregår. Med noen eksempler. Og det siste er veldig viktig, for hvis man ikke setter i gang synkroniseringen, så mister man hele i ja. A Blueprint. Takk!